جسد طاح طاح العرش وسراج من راح بجراح ينزيف ضوام نوداج مصباح برماح مدها متل الوهاجه من شاف السماء تحتاج شاف الارض مخنوقة وعطاه هدم معروف چنها السماء من فوق خيمه بالخجل محروقه محروقه وجه الله فوق رماحه يشعل فتيل جراحه كل ما يشع مصباحه يتلين وجهه ذباحا من غيرا جمع أسرار الضوئ والجمع فحصيرة من غيرا ذبح بصدر صدر الشمي اعتذار لصغير من غير مرسمه بليل أحد عاش يضوي به ينير دم من سار غطى الوجود بنور من قال اوصال هاي الشهوب منثوره برمال من مال جنها السما مكسوره ترفع سوره توقع سوره نازف انوار يل لا لللمرايا يل محتار بيك الفرات وما تختار خطار وتعلي راسك رايه، برماحك تصوب جم آيه، برماحك تصوب جم لما الوجود بناسه بتضل معانا وقاسه من غير ركش على رأس قِنديل على شف عباس صدرك فتحت ظلاله من داست الخياله ظلع التروب يتلال من ضلوعك اتشعاله من ذكرك ودي لو ما ينخلق وانسي على ثغرك من ذكرك ودي لو أصبح طفيل وانذبح على صدرك من ذكرك ودي لو ان التروب واحتضن دمنا احراك اشرب اضواك لولا لحظة عطش عيني احياك لولا يا حسن أنا شوقي أنخاك وألقاك مصباح ضو سنيني نورك يا نجم يهديني نورك يا